Care ne-a așteptat în dosarul lui Sebastian Ghii, ce a cerut procurorul DNA? Unii care ne-a așteptat în dosarul lui Sebastian Ghii. Procurorul DNA a cerut vineri judectorilor Ghi să fie acceptate la dosar rezultatele unor verificări făcute la DNA-Ploieti. Solicitarea vine în urma dezbluirilor despre martorii protejai în acest caz, informează Antena 3. Încă dezbate vineri un nou termen în dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghici este acuzat de corupție subliniere I. subliniere Antaj, alturi de fost subliniere T subliniere fi din policie subliniere I Parchete din Prahova. Urmează își să ia o decizie cu privire la cererea procurorului de caz. La termenul de astăzi a fost audiat un martor cu identitate protejat. De asemenea, pe 20 aprilie, fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat în calitate de martor în dosarul lui Ghip. Acesta a vorbit despre martorii citați în acest dosar, precizând ce nu a fost singurul martor care a avut mai multe identitii. <fix> Au fost citai mai mulți martori protejați, cred ce 5 sau ase. Întrucât eu nu mai știu numele pe care l-am avut în acest dosar. M-am prezentat în cazul în care sunt eu unul dintre acești martori protejai. Îmi doresc să asist la acest termen, pentru ce voi constata ceea ce ai martori fali care au fost folosi în dosarul meu se vor regsi la acest termen. Sunt aceia martori martorii de Onea Inegulescu în in majoritatea dosarelor penale de la Ploieti. Cu siguranță vei constata, astăzi, zi, vineri, nere, ce nu eram singurul martor cu cel două identitii. Se va confirma tot ceea ce am spus și tot ceea ce am prezentat. mai în minte numele conspirativ. Tiu ce am declarat în sală la ultimul termen, faptul ce am avut mai multe identitii. Doresc să renun la aceastivenie a domnului Ionai a domnului Negulescu-i ce doresc să fiu audiat în calitatea reală. Această formalitate a martorilor proteja era o invenie impus de cetre procurorii de la Ploiești pentru a putea mini îndeclăra ei cum voiau dâmii, declara Vlad Cosma. Fostul parlamentar Sebastian Ghi este acuzat de dna de a se printre care dare de mit. Subliniere antaj, trafic de influență, subliniere i sepelare de bani. Alturi de acesta sunt judecați fo-subliniere T-subliniere FIAI parchetului curcii de apel ploie subliniere t inspectoratului judecean de poliție subliniere i direcției generale anticorupție Prahova. Sebastian Vic este acuzat ce a intervenit în menținerea sublinierei promovarea în funcții publice a unor persoane, după ce ar fi obținut de la acestea informații confidențiale dintr-o anchetă care îl viza pe fostul presubliniere dintre al CJ Prahova, Mircea Cosma. Recinut la Belgrad în noaptea de 13 spre 14 aprilie 2017, sublinierei plasat apoi în arest preventiv, după ce a fugit din arc, Sebastian Ghia a fost eliberat în 26 mai anul trecut pe cauciune, în baza unei decizii a Curții Supreme din Serbia, după depunerea unei cauciuni de 200.000 de euro. Lui Ghichi a fost răcinut pe a sublinierea portul sublinierei i s-a interzis să teresească Belgradul. Ghichi a teaptă o decizie privind cererea de extradare formulată de autoricile române. Când a fost prins de autoritățile surbe, Ghica avea permis de conducere, sublinierea i buletin de Slovenia, sublinierea era împreună cu fratele său.